Når man handler med Sverige, det spørgsmål, vi oplever mest, det er omkring, hvordan man forholder sig til moms. Det er således, at når man handler med, med handelspartner inden for EU, så er der ikke krav om, at man opkræver moms. Det vil sige, at hvis du køber varer som virksomhed i EU, og du er momsregistreret, så skal din svenske sælger ikke pålægge varen moms. Ligeledes, hvis du sælger varer til Sverige, øh, så skal du ikke pålægge moms. Der er dog nogle enkelte krav, som er nødvendige at kontrollere, inden man udsteder en faktura uden moms. Det første er, at man skal sikre sig, at modtageren, altså køberen af din varer, er momsregistreret. Det kan man faktisk gøre på Skats hjemmeside her i Danmark, fordi alle momsnumre i EU er registreret af skat. Og det andet, man er man er, man er hæfter for som, uh, som eksportør, det er, at varerne rent faktisk bliver transporteret til Sverige. Hvis de to krav de er opfyldt, jamen, så, kan du, uh, så kan du lave en faktura uden moms. Vær dog opmærksom på, at det er dig, der er ansvarlig for, at de to krav de er opfyldt, og ellers er det dig, der har ansvar og pligt til at betale momsen på et senere tidspunkt, hvis nu at de ikke skulle være opfyldt. Den anden ting, som vi oplever, det er, at uh, folk de overser eller glemmer eller er ikke klar over, at transportudbydere og vognmænd de er ansvarsbegrænsede. Der er en konvention for vejtransport hedder CMR-konventionen, som dikterer en ansvarsbegrænsning på hvad der svarer til ca. 70 kroner per kilogram, når man transporterer gods med vejtransport. Det vil sige, hvis dit gods er mere værd end 70 kroner kiloet, og skulle godset gå tabt eller blive beskadiget under vejs, så er du ikke krav på at få erstatning på mere end de her 70 kr. per kilogram. Hvis du har noget gods, der har en højere værdi end det, jamen så skal du sikre dig, at du er forsikret. Og din forsikring den kan du enten allerede have tegnet igennem din lagerforsikring, hvis den også dækker transport. Alternativt så skal du tegne en separat transportforsikring, typisk når du bestiller transporten. Det sidste del, som vi ser folk de ofte går fejl i, det er at de ikke er klar over, om de har behov for afhentning og levering af godset med lift. Resultatet af det kan være, at der kommer en stor eksportbil øh, med din palle øh, på, som skal tages ned fra en meter og 30 højde. Det er et gods, der vejer 300 kg. og hvis du ikke har en truk til det, jamen, så kan det være svært at få det gods ned, og så er der sandsynlighed for, at han har kørt forgæves med de ekstra omkostninger, der må være i forbindelse med det. Så det er vigtigt på forhånd at sikre sig, hvis man har behov for det, at den transport, man køber, den rent faktisk kommer og bliver leveret og afhentet med en liftbil, i stedet for med en stor lastbil. For mindre forsendelser, hvis man sender med kurér, så er det ikke et problem. Naturligvis, det bliver leveret dør til dør, og der er ikke grund til at overveje det.